Prima reacție din PSD după anuncul lui Iohannis Codrintefnescu, devine pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai sabotor. Prima reacție din partea PSD legat de anuncul presublinierei dintelui României privind trimiterea pachetului legilor justiciei la Curtea Constituțională sublinierei sesizarea Comisiei de la Venecia. Unul din cei mai importanti lideri ai PSD, Codrin Tefnescu, a declarat pentru Digi24 ce Iohannis devine pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai fan Monica Macovei, tot mai sabotor privind ideea ce trebuie să stopme abuzurile diverselor instituții. Din ce în ce mai desare diverse ie subliniere irii în care joacă rolul de comunicator al statului paralel. Nu am văzut să se sesizeze privind protocoalele secrete care au neucit întreaga tera. Iohannis devine un fel de agent al acestui sistem subliniere i dovede subliniere te pe zice trece care este rolul lui în această ecuație. Dacă prin această metod crede ceva că subliniere Tiga un nou mandat la prezidențială eu, zic ce se subliniere real. Codrin Tefnescu sublinierei a continuat atacul la adresa dinte lui Claus Johannis, comentând ce ceea ce se întâmplă nu este decât un demers de a sabota subliniere. i a bloca drepturile ne subliniere tipe care le au cceni într-o car democratic. Modificarea constituției nu o dore subliniere -te, absolut nimic nu dore subliniere T. îi dau oamenii a subliniere ti implic să citească asta face. Totul este pe punctaj, ca să subliniere Tici, nu vorbe subliniere -te din capul lui, îi se de un punctaj sublinierei asta spune.